Насправді на це можна подивитися так, що сама громада а, в цьому там, селищі, місті і так далі може допомогти цій родині. Наприклад, ця мати-одиначка може е, за допомогою цієї місцевої громади, громади е, там, робити випічку якусь вдома, потім ця громада буде її продавати. Там. Можна наводити масу прикладів, або кажуть, що е, переселенці не активні там, і так далі. Але насправді це все залежить від того, в е, якій вони громаді в тому числі живуть. Або е, переселенці приїжджають е, і дуже часто, навпаки, намагаються все е, ну, набагато активніше робити. І в е, нас зараз в нашій організації під ну, таким. Мы это называем уголовным протекторатом. Есть больше уже 40 домов по всей стране.